الوجع اللي عم بتحسيه جواتك رح يضل يعيش معك إذا ما بلشت تقولي لأ لكل شي عم بيسببلك هالوجع قولي لأ لخوفك، لأ لضعف إرادتك، لأ لكسلك واستسلامك، لأ لأفكارك السلبية، لأ لمعتقداتك اللي انتهيت مدتها بلشي غيري خطة حياتك، طلع حالك من الحفرة اللي حطيتي حالك فيها، وصدقيني بمجرد ما تقرري بكل جدية انك لازم تتغيري، ساعتها منك لحالك رح ترسمي طريقك الجديد، اللي رح ينسيكي وجعك ويخليكي تبلشي تعيشي حياتك صح ومتل ما انت بدك.